مرحبا أنا ملأ عازم شكرا لوصولك لقناة اليوتيوب كامبوست أكاديمي التي من خلالها ستتعلم عن كل ما يتعلق بمجال التجارة الإلكترونية وربح المال بشبكة الإنترنت. وأنا رضا عازم هل تريد بدء البيع في موقع إيباي أو موقع أمازون؟ أو العمل بطريقة الدروب إذا إذا أنت في المكان الملائم للحصول على المساعدة نحن ننشر فيديوهات جديدة كل أسبوع اضغط على سبسكرايب وادخل لعالم مليء بالربح والإثارة ولا تنسى الضغط على الجرس لتكن أول من يعرف آخر التحديثات والأخبار في مجال التجارة الإلكترونية أريد أن أشكرك لوجودك في قناتنا ونطمح لتكون تاجر ناجح في مجال التجارة الإلكترونية وشكراً